Csodálatos nekem ez a mai nap, és nem csak nekem, hanem azoknak a debrecenieknek is, akiknek az üzenetét elhoztam nektek. Annak a városnak az üzenetét, amikor annak idején, amikor harcok dúltak, sorsdöntő politikai elhatározás született. 1849. április 14-én a debreceni Nagy templomban a kibővített országgyűlésen közfelkiáltással mondták ki a Habsburg ház trónfosztását. Azért csodálatos ez a mai nap, mert minden magyar Budapesten és Londonban, Debrecenben és New Yorkban, Székelyföldön és a világ szinte valamennyi országában büszkén vallja 1848-49-es eszméit. a hősöket, megemlékezik a bátorságukról, a tetteikről, az áldozatokról, melyet a hazai érzett szeretett táplált. Barátaim, én a Magyar Szolidaritás Mozgalomban tevékenykedem, amely politizáló civil szervezetként bent van a parlamentben. 2011 óta. A nevünkben is viseljük ezt az értéket, a szolidaritást, amely szervezeten belül összeköt bennünket, és amely esélyt jelentett ennek az országnak. 1848-49-ben a nemzetek fiai kölcsönösen segítették egymást, hiszen a magyar szabadságharc tábornokai között voltak román, lengyel, osztrák, Örmény, francia-angol kettős állampolgár, szerb, horvát, cseh és Morva származásúak is. És ezek csupán a főtisztek. Mert együtt harcolt és ontotta a vérét magyar honvéd, cigány honvéd, zsidó honvéd, román és a kárpátmedence mind mindazon fiai, akiknek fontos volt a magyar szabadság. Időszerű, hogy erősítsük ezt a szolidaritást, mert veszélyben van a magyar szabadság. Azok, akik szuverenitást kiáltanak, elvitetják másik, mások jogát a szuverenitástól. Azok, akik keresztény Magyarországról beszélnek, vallásos köntösbe bújva uszítanak, vallásos köntösbe bújva hazudnak, vallásos köntösbe bújva lopnak, a politikának, a politikának ma nem jobb és baloldalról és nem ideológiákról kell szólnia, hanem az emberekről, azokról az emberekről, akik fenntartják ezt az országot, akik megtermelik ennek az országnak a javait akik Európa legmagasabb áfáját fizetik az államnak. A politikai szervezeteknek kölcsönösen segíteniük kell egymást, mert ha a szövetségesemet erősítem, azáltal én leszek erősebb. Hiszen teljesen mindegy, hogy hány képviselőm van az országgyűlésben, vagy az, orsz vagy az önkormányzatokban, ha bármilyen javaslatomat, hatalmi arroganciával seprik le az asztalról. Viszont a partvonalon kívülről nem lehet politizálni. 1848-49 hőseinek a magyar szabadságharcnak az az aktuális üzenete számunkra, hogy csak összefogással lehet az elnyomók fölé kerekedni. Mint ahogyan azt 1849-ben az debreceni nagytemplomban megtették. Akkor egy idegen hatalom vetett gátat az ország demokratikus átalakulásának. Ma a tolvaj, hazug, megosztó és gyűlölködő saját kormányunk a kerékkötő. A szolidaritás mozgalom ígéri, hogy küzdünk és kitartunk, mert végig ki kell tartani, és soha nem szabad feladni. Egykori rendvédelmisként erre tudok nektek felesküdni. Tobrávra is küzdeni fogok a magyar szabadságért, a tisztességet közéletért, a hazámban élő valamennyi polgár törvény előtti egyenlőségéért. Isten engem újsegélyen! Szabadság, egyenlőség! Szolidaritás!